Колишній військовий Джейсон, який прибув зі Сполучених Штатів Америки до України, аби займатися волонтерською справою, розповідає слухачам про план тренінгу. Почали з ліквідації масивної кровотечі. Інструктор на собі показує, як застосовується турнікет. Спочатку верхні кінцівки, потім нижні. Далі учасникам роздають тренувальні турнікети, які вони накладають один одному. Тампонування ран. Джейсон показує, як правильно виявити перебиту вену в рані та бенто, намотуючи його по черзі на пальці, зупинити кровотечу. Для цього використовуються макети, які після демонстрації інструктора передають учасникам. Це та не так, не те саме. Так, не так, не так, не так, так. Ні, ні, ні, ні. Гарніше, але тренуватися. Тому що постійно хочеться палець впустити. Відпрацьовують протокол «Марч». В перекладі це означає масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю, дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів, дихання, закриття всіх відкритих ран грудної клітини, циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку, гіпотермія, запобігання переохолодженню. Ну, дивіться, зараз такий скрутний час, це дуже важливі знання, це дуже цікаво. І я вважаю, що це мені дуже допоможе в житті. А, також мій батько зараз знаходиться дуже в такій скрутій ситуації, він в гарячій точці, і він теж мені розказував про те, як треба робити це правильно. І я хочу ну, на практиці ну, спробувати на собі. На собі Костянтин спробував із застосування назофарингеальної трубки. Інструктор Джейсон ділиться враженнями щодо роботи з українською аудиторією. Усі зазвичай зацікавлені. Ці тренування важливі не тільки для військових, але й для цивільного населення. Також вони можуть полегшити роботу медиків з надання допомоги. Тобто вони надають допомогу і медикам потім легше допомогти людині. Одним з ключових і найбільш актуальних наших напрямків є навчання тактичної медицини мирного населення міста Миколаєва та області. Уже більше 300 людей пройшли наше навчання і були забезпечені турнікетами. Навчання повністю проходять безкоштовно за кошти благодійного фонду. Хочу зазначити, що рівень освічності населення є вкрай низький. За статистикою, одна людина з десяти вміє користуватися турнікетом, і одна з двадцяти має його в собі в повсякденному житті. Тренінг в середньому триває 5 годин. Час варіюється в залежності від активності учасників. В кінці вся група отримала аптечки, в яких є турнікети, спеціальні ножиці, різних типів бенти, пластирі тощо. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.